بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي آية جمع القرآن؟ هناك آية وحيدة في القرآن تتحدث عن جمع القرآن قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه المواصفات الرقمية لهذه الآية ما هي؟ كل آية لها أربع أرقام رقم السورة، رقم الآية، عدد الكلمات، عدد الحروف الآية تتحدث عن جمع القرآن ضمن 114 سورة فهل يمكن أن نجد العدد 114 في في أرقام هذه الآية؟ لنجمع معا الله يقول إن علينا جمعه وقرآنه رقم السورة 75 رقم الآية 17 عدد الكلمات 5 عدد الحروف 17 المجموع 114 وهو عدد سور القرآن فالحمد لله